Володимир Маєвський показує світлини, вирізки з газет та посвідчення до своїх нагород. Жартома каже – все, що заслужив за 40 років. «Три вида зв'язок було Проводна зв'язка з польовим телефоном, зв'язку була тим, по вулино армійському. Оце я перевіряв зв'язок між пожежною частиною і начальником зміни станції». Від Миколаївського гарнізону Володимир Маєвський одним із перших був задіяний у ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Пожежний екіпаж. Алло, Іванко. Газа. Значить, ви виїжджаєте у 3:05. Алло, здається, на слышу. Наш промисловий фаза виїжджає. Там декий четвертий блок горить трісом. Блок это же за машинный зал розвалений, сліди пожежі, я ж говорю, техніка стоїть, автодробина значить саме пожежна, по якій хлопці піднімалися на покрівлю машинного залу. Тоді, у 1986 році, Володимир Маєвський працював начальником 14-ї воєнізованої пожежної частини по охороні Южноукраїнської атомної електростанції. Саме у Южноукраїнську 27 квітня того року мала відбутись розширена нарада всіх головних інженерів атомних станцій Радянського Союзу, говорить Володимир Маєвський. Я знав вже 20, як кажу, 27 квітня, значить, вже знали ми, що на, на Чорнобилі аварія і значить, на, на Чорнобилі велика пожежа. 30 квітня тодішній начальник нашого обласного відділу тоді ще пожежної охорони полковник Попков позвонив мені і сказав, щоб я приготував два комплекти омундірування і спецкостюм Л-1 для того, щоб виїхати в комендірувку. …в Київську область. Поступила команда значить, виїхати, значить, треба виїхати. Ми ж люди у формі військові, присягу приймали, значить, команда поступила вперед, значить, вперед. До пожежної частини по охороні Чорнобиля Володимир Маєвський прибув 6 травня. До того на Чорнобильській атомній електростанції… …чоловік вже бував у 1982 році. Пожежник говорить, різниця між побаченим була страшна. По дорозі від міста Чорнобиль до прип'яті, значить села глухі, значить тільки бродячі, значить, стаї собак бігають і більше нічого. Значить, саме тихо, спокійно, як все вимерло. Володимир Маєвський керував дозорними групами, в які, говорить чоловік, потрапили інженери з курсів підвищення кваліфікації. Та що таке атомна станція, не знали. Це саме в Чорнобилі, оце це значить саме сміна. На яких ми відправляли на задання? Рівні радіації були, за тисячі рентген на місцях, значить, отакий маленький кусочок графіта, від нього фон йде, я ж кажу, що я розказував своїм інспекторам, отут хлопці бігайте як мухи, а тут прилітайте стрілами, а тут можете ходити більш-менш спокійно. Про рівень небезпеки населенню не повідомлялось, говорить Володимир Маєвський. Чоловік переконаний, якби не парад 9 травня, то наслідки могли бути меншими. «Всі ж виїздали на декілька неділь. виходили навіть, навіть в піжамах і в ночних сорочках, тільки з документами, садили в автобуси і вивозили з Чорнобильської, з Прип'яті. Нам говорили, що саме, і ми розказували всім, що на октябрьські праздники, на жовтнівці всі вернуться додому». На Чорнобильській атомній електростанції майор Маєвський працював з 6 по 19 травня. По тому повернувся до виконання обов'язків начальника ВПЧ 14 у Южноукраїнську. У 2000 році за віком Володимир Маєвський пішов на пенсію. Втім, і досі є одним із експертів групи по впровадженню протипожежних заходів на Южноукраїнській атомній електростанції. «Якби хлопці ці не погасили ту пожежу, могла б бути світова катастрофа». «Провал задрожав, підвіжний, як ртуть. Біснується атом, і нет над ним власті. Навстав чоловік, закрив йому путь, йому і огню, а значить нещастю. Валентина Гурова, Юлія Філемон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.